لو عايز تشتري المراتب مرة واحدة وما تشتريش وترجع ويحصل مشاكل وتدخل في متاهات اتفرج على الفيديو ده. السلام عليكم اخباركم ايه؟ بفكركم بس في بداية الفيديو اللي ما اشتركش في القناة يشرفنا بالاشتراك في القناة. احنا في الاول خالص قبل كده كنا قلنا يا جماعة ما تشتروش مراتب قبل ما غرف النوم تكون جت. علشان ما تضطرش ان انت تلاقي نفسك اشتريت مقاسات اكبر من مقاسات السراير اللي اشتريتها سواء سراير الاطفال او السرير الماستر اضبط الاول مقاساتك هات السراير واقيس على الواقع وبعد كده انزل اشتري المراتب لان كتير قوي من مهندسين الديكور او النجارين او معارض الاساس بتدي مقاسات مش مظبوطه وممكن المقاسات اللي مش مظبوطه دي تبقى 5 سم بس فرق في عرض او طول وتعمل لك مشكله والمرتبه ما تجيش على السرير وما يبقاش شكلها كويس او ما تدخلش اصلا في السرير فدي كانت نصيحتنا بس الحد دلوقتي في مشاكل في حتة المقاسات دي بتحصل برضو لازم ننوه عنها ولازم توقع انتوا عارفينها عشان خاطر ما توقعش في مشاكل وقع فيها ناس كتير وهم بيشتروا اللي بقوله لك دلوقتي حاجة ليها علاقة بالمقاسات ومهمة جدا برضو اه ما تشتريش مراتب قبل ما تستلم غرفة النوم بتاعتك او اوض النوم بتاعت الشقة كلها وتقيس السراير على الواقع برضو بقولك ما تشتريش او ما تتفقش على سراير او غرف نوم الا لما تكون عارف ايه هي المقاسات النمطية لما هتكون عارف المقاسات النمطيه هتخرج من 99% من المشاكل اللي بتخليك ترجع المرتبه بعد ما تكون اشتريتها وده مش عشان احذرك ان لو مقاس سريرك مش نمطي فانت مش هتعرف تشتري مرتبه لا هتعرف تشتري كويس عادي خالص ما فيش مشكله ده بس الاول لازم تكون عارف حاجتين اول حاجه ان السرير لما بيكون مقاسه غير نمطي ده معناه ان المرتبه هتكون اغلى من اللي زيها مقاسات نمطيه وحاجه كمان ان المرتبه دي ما بتبقاش موجوده، يعني ما ينفعش مثلا انك سريرك يبقى مقاسه 185 في مترين، او 185 مثلا في مترين وعشرة وانت خلاص فرحك كمان ثلاث ايام فبتروح تشتري المرتبه من المعرض، بتقول له عايز مرتبه والله مقاسها 185 في مترين وعشرة يقولك والله اتفضل هطلع سلمها لك دلوقتي، او ان هي موجوده في المخزن وهنسلمها لك على طول، ما فيش طبعا الكلام ده. ولا اي مقاس مش نمطي يعني انا ده مجرد مثال يعني مش هتلاقي مثلا سريرك 155 في 190 وتلاقي المرتبه موجوده او 163 في 212 12 مثلا وتلاقي المرتبه موجوده كل دي كل الشبه في الكلام ده واحنا هنقول المقاسات النمطيه ايه دلوقتي كل ما يشبه المقاسات اللي انا قلتها دي ما بيبقاش موجود وبيبقى اغلى من المقاسات العاديه طيب خليني بقى اقول لك ايه هي المقاسات النمطيه عشان تفهم طريقتها ازاي او تفهم المصانع بتصنعها ازاي فما تقعش في الغلطه دي او او لو اشتريت مقاسات غير نمطيه تبقى عارف ان انت تنزل قبلها بوقت كافي وان هي هتكون اغلى من العادي المقاسات النمطيه كعرض اي حاجه بتبدا بصفر 90 متر 110 120 130 140 لحد مترين عرض لحد 200 سم او مترين عرض طيب الاطوال هم ثلاث اطوال اللي المصانع بتعملهم ما لهمش رابع 190 195 مترين اي حاجه غير الثلاث اطوال دول ما فيش لازم المرتبه هتتعمل مخصوص يجي لك بقى طول 180 طول 210 طول 215 طول 170 ما فيش الكلام ده خالص انا بقول لك الكلام ده عشان خاطر وانت بتشتري تبقى فاهم مفيش مشاكل خالص فانت ممكن تشتري اوضة نوم باك جدا بس مقاساتها مش نمطية بس تبقى فاهم كويس انا عايز اشتري المرتبة قبل الفرح بوقت كافي او قبل الميعاد اللي انا عايز استلم فيه بوقت كويس عشان مزلقش نفسي دي حاجة الحاجة التانية انا هدفع اكتر من المقاسات العادية ولما تكون عارف حاجه زي كده ده هيخليك والله تختار يجي مثلا النجار بيقولك انا هعمل لك المقاسات الفلانيه هعمل لك مثلا اوضه نوم الاولاد مثلا 110 في 180 ده برده مقاس مش نمطي طبعا تقول لا والله ليه خليني في ال 110 في 190، إلا مثلا لو أوضة النوم ما تستحملش مقاسات أكتر من كده فوق، وده بيحصل في أوضة نوم أطفال كتير، إن المساحة ما تبقاش مستحملة مقاسات كبيرة، أه خلاص أنت كده معاك عذرك، لكن لما بتكون عارف أنت ممكن تغير المقاس لمقاس نمطي وتريح نفسك وما تدخلش في دوشة، إلا زي ما قلت لك لو الحاجة عجبك أو المقاسات حاجماك، خلاص مفيش مشكلة هتقدر تعملها بس تبقى فاهم الحاجتين اللي اتكلمنا فيهم أو النقطتين اللي احنا قلنا عليهم. طيب اخر حاجه في الموضوع ده المصانع بتحسب ازاي يعني المصانع بتتعامل ازاي مع المقاسات الغير نمطيه في نوعين للحساب في مصانع بتمشي بنوع ومصانع بتمشي بنوع تاني النوع الاولاني اللي هو السهل خالص ان لما تروح مثلا تشتري مرتبه مقاس خاص الشركه اللي انت بتشتري منها او البراند اللي انت اخترته بيعمل حسبه ان هو يقول لك انا هقربها لك للمقاس الاكبر منها على طول يعني على سبيل المثال لو انت بتشتري مثلا مرتبه 165 في مترين هتلاقي المصنع بتاعها مثلا حاجه زي 4 بيد مثلا يقول لك انا بحسبها على ال 170 خلاص 165 تبقى 170 كده فدي دي حسبه سهله وظريفه. طيب ده بالنسبه للعرض طب بالنسبه لو عندي مشكله في الطول او لو الطول مقاس خاص بص يا سيدي لو الطول مقاس خاص لو الطول مثلا 180 مفيش مشاكل خالص يعني لو انت بتشتري مرتبه 160 في 180 حد زي 4 بيد مثلا هيقول لك لا ما عنديش مشاكل 160 في 180 بسعر ال 160 عاديه يحسبها لك بنسبه اغلى شوية لو فوق المترين يعني او في المترين وخمسة ممكن يزود السعر عشرة في المية يشوف سعر ال وستين كام ويزود عليه عشرة في المية ده عشان خاطر يظبط الدنيا دي طريقة حساب طريقة الحساب التانية اللي هو المصنع يقول لك والله انا باخد العرض واضربه في الطول في مقاس متر مربع معين بيبقى معمول للمقاسات الخاصة واقول لك مرتبتك سعرها كام في الحالة دي المرتبة تبقى اغلى شوية او شويتين يعني فدول طريقتين الحساب انت بقى على حسب المصنع او على حسب الشركة اللي انت هتختارها هتشوف هتتحاسب ازاي دي قصة المقاسات لو خدت بالك بالموضوع ده فعلا بنسبة 99% ما انت هترجع عن مرتبة مش عندك مشكلة ومش هتكلف نفسك لو انت مش عايز تكلف نفسك لو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تنساش بقى زي ما قلنا نعمل سبسكرايب للقناة اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم